يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد بطلب <تصفيق> دعوة نهزون والمقيم في قناح مركز المنصورة تليفون المنزل 21-10-142 قناح تليفوني المحمول 012 34 70 754 مع القرآن والضبط <تصفيق> <تصفيق>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 No, Oh, فامي لك <تصفيق> من النبي يا ويا يا وأنت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> What? Oh. ويا قوم من ينصوني الى الله اذن اذن Close ¡Hola! الله خير الله أكبر ما في من الله كمان يا Thank mm -hmm. you. be in بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك. سبحان الله. من ااا مننا الله يطلع الملك ويكدع الملك وقبل ما نر عليه ملك من قطبه سخر من الله تسخر منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون الله فسوف تعلمون فسوف تعلمون من يأتي وما الا <سؤال> <سؤال> وقال فيها الله. <تضحك> رب الرحيم ان ربي لغفور رحيم ان ربي لغفور رحيم وان هيت if your من وقيل الله. يا أرواح لا وقضي الأمر الله يبهور الله الله الله <تصفيق> <تضح concili> وقيل بعد القوم قال رب إني أعوذ بك أهدمك كَمَالَ ليس لي به وإلا تغفر لي وترحمني فمن من الخاسرين